راح غرب القلب أسوي لجريد أنا راح غرب القلب أسوي لجريد اللي يبقى به عزاز والياق عطارد تمبور الورد. حغرب القلب اسوي لجرج اللي يبقى به اعزاز واليوقع طريد طبعي ما ما كذب ولا حب النفاق أو قلبي ما شايل ابد دره حقد طبعي طبعي ما اتشذيب, أتشذيب ولا حب النفاق او قلبي ما شايل ابد ذره حق يدي ظالم الي صاحبني أصي بروح اروح صاحبني يريد عيون انطيب استعي للخضار بدمعي أزق القاع اخضر لورد ومسى ومسى ومسى الأخو ما صفح بوجهي الاخو ما صفح بوجهه ومسى ومسى ألأة وخذ ماحرون من يمي صبح بوجه ومساء وجف ماما ما ما عدن الشف و اخذ معه الون من يمّي الما عمر من يمي ومسى ومسى او حتى المعيشه قطعوا علي راحا ترى ولان عميان ولا انعميان ولا ولا خلص ما يهن ولا يا أواي أواي أواي يا قلبي بسك لا تحن كافي بعد لا تهوى يا قلبي بسك لا تحن كافي بعد لا تهوى بعد رايد تحب ما تلقى واحد يسوى ما تلقى لي حبك صديق كل من يحيب يا قلبك خل ننسى العشير انا اللي اغمى بسم باسم صاحب دعوتنا حسني يا غالي حي الله ولد المعرس يا عمي باسم ابو العريس حسون يا ابو يا اه اهلا تحيه من العلم احمد جناب الغالي واولاده أو حي الله جناب العلم على راسي جنابيين الورود حي الله بناتي الورده ابو حسون غالي على راسي مردود النفا حسن المعرس يا عمي حي الله في يا المعرس ياويلي ياويلي ياويلي احلى رضا ابو الصيبي حي الله بيت ابو الصيبي اعلام وعلى راس وينك يا رضا يا غالي ياويلي ياويلي ياويلي ياويلي يا صعب يتلقى شخص بهالحياة فهم لكن سهل يتلقى شخص بحسه سيبقى يده جدا صعب يتلقى شخص بهالحياة فهم لكن سهل يتلقى شخص بحسه سيبقى مرتي <تصفيق> دغش حبهم طلع احكي لها يا نازي اي هو الخان مره يخون مرتي دغش حبهم طلع احكي لها يا نازي وانم داز <تخضيف> للحضور شلع قلع المعرس الوردة محسن اتلاب العلم اتلابات الاعلام من الزغير للشبير اشمر <out> <coworkers> وعزم عمر على رأس حي الله الشمر <تصفيق> يا بيت هلئ اسم ودلي هايم من اخوان العريس الى اهل الحلة سادة الهندية حي الله الحلة وزلم الحلة يا مليون حلة. أي حي الله الحلة شلاقل على, على راس وين اهل يا الحلة با... على راس واس يا, با... يا, با... يا با... ها... وين اهل الحلة ولك روح أبولة، ولك روح روح روح مهبوله ترجل يموت يعود يا يابا وحيا والحل وزلي منها. هاي مردوده من زلم الحله الاعلام سدد الهنديه وبعد الحله يعني النجف من الحله على راسي المعر السلوم الطيب بعد السلوم الطيب على راسي الحله والهنديه وحي الله شمر من الحله واصل واصل خليها <تصفيق> تجيب اي ترجل يموت اي ترجل يموت اي روحي امها فود اي روحي امها فود ضقت علي هلجا، اي افكت علي هل اي ما بعدها شامت وراها شامت وراها طيب أصير لها طيب ذاتي عيني أي دلت عالية كذب أي دلت عالية كذب أي خلا بهواها أي خلا بهواها أي يصير لها طيب ذات أي يصير لها طيب ذات أي شامت وراها